מה הגיע הזמן לזמין שתכן השלישי להרמת פסיק? לגוג את התלכת העסק? הוא לא היה משתון שש שנים! שש שנים אני עובד עם בן אדם, ראיתי אותו והי אפשר לראות אותו לא כל כך מה הוא שקוף? <laughs> בערך שנוע הצדיק? <laughs> מה שכנת גברת פסטאדו? <laughs> לא לא זה הקדוש ברוך הוא <laughs> מה עשה סייניור דה פיג'וטו? צעק? כעס? השתולל? בי שלא בא לכלל כעס אלא פוסיף אהבה ושמה צליחת גדולה